Fidare tare maxima lui Bashar al-Assad după atacul coaliției occidentale, rezistena de dimineață. Peste 100 de rachete au fost trase de coalia occidentală SUA, Marea Britanie, Ifrana, asupra unor obiective ale regimului sirian. Loviturile occidentale din zorii zilei de sâmte au vizat baze militare sublinierei centre de cercetare subliniere tincific din Damasc sublinierei împrejurimile capitalei siriene. Asociația procurorilor din România, reacție vehement la criticile raportului greco, modificările vor afecta independent ca procurorilor. În ciuda atacului masiv al coaliei, președintele Bashar al-Assad, acuzat ce a ordonat mai multe atacuri cu gaze asupra civililor în suburbiile care au fost controlate de rebeli până acum câteva zile, apare într-un scurt filmule filmat în sediul prediniei siriene cum vine la lucru ca în fiecare dimineață. Simuletul este în site de un text în arab, de Morning of Resilience. Ofensiva în curs combina atacuri aeriene sub linierei de rachete de pe nave aflate în Marea Mediteran, conform unor surse militare citate de Zienen sub -i preluate de Eferu. Un oficial din administrația american, citat de AFP, a precizat ce operațiune avizează cinte multiple subliniere este realizat cu diferite tipuri de municie, notând ce au fost folosite subliniere -i, rachete de croazier Tomahawk. Ministerul Britanic al Apărării a anuncat sâmbătă ce a lovit un complex militar din apropiere de Holmes, în vestul Siriei. Contribuția britanică la acțiunea coordonată a fost realizată cu patru avioane de vântoare tornadogere GR4 ale Royale Irforce, a precizat ministerul, într-un comunicat.